مرحبا ترحيب قدر واحترامي عن قوم فعولهم يندر مثيله مرحبا وأهلا بعالينا المقامي عد ما لاحت بروق في مخيله مرحبت قبل السلامي مرحبا بضيوفنا شعرين وشيلة مرحبا بضيوفنا شعرين وشيلا yeah, يا لا لا يا يا يا يا المقامي عد ما لحت بروق في مخيلة مرحبا ترحيب قبر واحترامي عن قوم فعلهم يندر مزيلة عن قوم فعلهم يندر لها الله أم في صرح قبل السلامي مرحبا بغيبنا شعر وشيلة وارحبوا يهل العروسة يا الكرامي والمدايح كلها فيكم قليلة يا ذوي العسير يا نسل الحشام ولدها كم تسامي فرحةها كل القصائد ما عزلهم في صلتي ولدها كم تسامي فرحةها كل القصائد ما تجينا قرطين فيها. فوجل غمامي أشهد النه من طحة صيح القبيلة ربي معتلي فوجل غمامي أشهد النه من طحة صيح القبيلة لا بتهض وان لا ذر حسامي هم هالضراطي وسيو في صقيله بعصلا معتلي فوجل غمامي أشهد النه من طحة. الله ابرار حبس واحترامي وانتهى لاحلام من ورود الخليله والحلا نوره خذت ارقى وسامي ما كلها كل الاوصاف الجزيله واثني الترحيب فيكم بالختامي <تصفيق> مرحبا <تصفيق> باللي يشرفنا وصوله مرحبا باللي يشرفنا وصوله